هذا مو مات بالجزء الثاني نفس المنظر بكم اهلا و جزء الثالث قبل الثاني اه, آه! لحظه نسيت <تصفيق> معليش معليش معليش فهيت <تصفيق> رج... اي أيوة والله رجع لي الرشاش غصب. ما ابي رشاش do our intel still worth a damn than Barge in the Star's office. Let's find him and take him into custody. Custody? I thought this was a rescue. حبيت. معلش مع نفسي صح؟ بس الحركة. <تصفيق> في الزوم بالعبيط يا أخي أبي فرد ممكن شكراً يا حبيبي موت وش كلة الحياة ذي الدب يموت من أربع طلقات والنحيف يموت من طلقتين عليكم السلام طرح لا صبر استناني ويت طيب. ويلكم ثانك يا اخي موت وجع. حشرت نفسي اوه ماي جاد يا ناس المكتب ما كان هنا ما احبك يا رب بعد getting الزين اللي رجع وشو. وشو هلا مهند I'm <تصفيق> اه هم الحيوانات اللي فجروا المكان هنا ها؟ هم اللي نكبونا. عندي سبعمية وخمسين نقطة، ايش اسوي بيهم؟ والله ما ودي اقول لك ايش اسوي بيهم، لكن انا مت. انا اقصد يعني انه تصرفهم بس <تصفيق> انتم قليلين ادب وش ذا مره كثيرين يا حبيبي مع معي إيه الا ذا وع رن رن يا بيبي وشو ذا ما بي ما بي ما بي ما بي افتح يا حيوان اوه ماي جاد اوه ماي جاد ما معي آمو طلع الرشاش ابي ابي ابي هي وين اروح لا انا خلاص والله والله امانه والله مره كثير لا كذا عيب عفوا يربي تسليك I can't believe so weak. Oh, <sighs> Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. Now negative. RPD's overrun too. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand, or send send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. الله يا فهد اوكي فخمت فخمت الحين I'm going check the computer see if I can trace the location Some intelligent Yeah, what's up? derail Was anyone hurt? Jill ماذا جو جو يا عمري جن متلفعة من ذا زا... امبي انا مت <تصفيق> لحظه انا حشرت نفسي هنا صح جي, جي. اشكركم اشكركم طيب وين تروحين؟ الله يحل المكان هو كذا رايق ما في أحد. يا صدق هذا اللي خلاص يا مسلم. لا.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 دايم يالقطة وش تحول ذااااااه والله متمسك بالحياة مرة أها حلو الله يخليك الله يخليك الله يخليك هات نايس ميوزك ونايس إيم بعد و... و... وين أطلق؟ لا آه. تستخدمي أما لازم لانشر، لا تستهبلون، ليه ما قلتوا لي أخذوا؟ اكلني عرمشني ولا ما مت؟ والله يا هي خارقة بعد. حوالي هو اوكي اوكي. لا من اول اه اي آه. حطن لا مو بحولي لا لا عبادي مو حولي أنا حطيته بال ايوا شكرا لك آمو آمو كله آمو اسوي لود جيم لو ما حبّي إيش أخذ؟ لا لا تهيلين إلا إذا صار لونك أحمر. أبشر. أوامر ثانية. أوامر ثانية. صبور كذا بس أطلق عليه. يمة. الحين شو حط؟ ألو؟ كيف عشق؟ أيه. كيف أغير الآمو أهااا أوكي أوكي أنا أتعشق أنا مو بقاعدة أطلق عليه ولا إيه صح النوم سواد طيب هذه وين أطلقها <تصفيق> لما يجي هنا ولا هم يمّا <سضح> <سضح> شنو هذا شنو هذا تعلّ عيونه والله مو غثيث اللي بعده يا لبا يا لبا قلبك اول تدخل مو راضي يستهبلون لا تقول بيمسكها عاد تو ماتش والله تو ماتش one can you've done me a big failure. <gasps> do you copy? What's going on? Jill's been infected. I, I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right. I'm I'm get you the عمري تحت الدور الارضي كل واحد يبيني اروح مكان هلا بي متنا متنا وش ذا حبيبي اذبح هذا ولا اهج يا اخي ما احب الرشاشه أبي كان اي اهرب اهرب ارمي علي جرينيد احب اقولكم اني ما اعرف كيف ارمي جرينيد كيف ارمي الجرينيد <تصفيق> اه اوكي اطلع في خايف قاعد جوا ال الشريط اللي حاسمع منه طيب ما اخذته للحين ضغط what the documents we're doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan-changing waste of a nursing degree. Of course I have connections higher up. Of course the military consults with me on projects beyond Tell your long. comprehension. So stop wasting my time with your nosy questions. I... Uh, I'm sorry, doctor. you didn't read the documents did you no i shredded them just like you asked good good if that's all you can go back to wiping your patience ass who gets right ah hay al hin walla manntu muradhiin ba'd bard taro bard's dead he's been shot نبتة، نبتة، نبتة، نبتة، نبتة، نبتة، نبتة، هناك نبتة، هذا ليه ما يفتح بعد؟ أوه. لا مو اها لا اها This is VRC Chief Nathaniel Bard September 29 11 pm I am acutely aware that my time's running out and I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name All of Raccoon City's suffering began with the release Umbria, of weapon known as the T virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches on the board—they want to destroy it. they don't want the world to know what they've done so they're trying to erase ذاك اللي ذبحوه She trusted me anyway. Is it here? Hello, Abby. Hang tight. I'm coming, Jet. I'm coming. I got it. be okay, Joe oh, yeah, Ali baby. ow. Oh, oh, oh, oh. الجلطة انا ها جلطتكم اردتم ان وانت تقول خلصت ان we completely destroyed in a missile strike all residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately this is not a test attention i mean that's The centric point is better. And how do we do that? شنو هذا؟ أوه. أوه. أوه. هي اصلا؟ اي مقفل؟ طيب ما معي بطارية، اوكي بدري خلصنا الجيم. شوي ياااا رتون:تخلص تخلص الله ياخذك أكلي با. وش اسوي, طيب وش أسوي؟ يا نعال ابلعوا آه! قال لي اسبق انا وجهي الو يا back. Vaccine's a real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure, you s yeah. Good news. <laughs> <laughs> so yeah, you know, the city's safe. تحلم you Where am I? <laughs> What going on? Oh. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is يا بعدهم كلهم يفرجي بينهم اوه باب ما آه، تنطربون كذا تسلكون لي ما في غش غش لازم جمعين ثلاثة فيوزات والله اعرف بس وين؟ وين؟ عطني من دنيا ما في شي هنا صح؟ في باب هنا لا لا لا لا <تصفيق> آه، كنا ردينا يا الربع صح خلابي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>